Poťa milá, vyda tri malá Tvaročku jem slúžil, tša dala, Jak jem rukoval, vidno si jem ti A na trúcem soby trup trú Mali sme konia, zivú hrivu mal na ním každej vecú ruku milo lítal. Mene, neškoda, ale v konia, ho sme ho prodali, teraz chodžiu sám. Mene, neškoda, ale v konia, ho sme ho prodali, teraz chodžiu sám. Málobos ja už ožený ty Samo oný chlopec nebože žetý se sklamal, falošnicím do nadal A dobrý jem zrobil, pošumni šumám Raz se sklamal, falošnicím do nadal A dobrý jem zrobil, pošumni šumám Súsiatoročku ženiti, len tak budú hori dolom choditi Daj mi la ručku pod okolečka, bude moja jediná frají rečka Daj mi la ručku pod okolečka, bude moja jediná frají rečka ko moja, ženiti, ty Radšej prídu v kositi, Rano na košu, cez deň v sušu A večerom k iši domy Rano na košu, cez deň v sušu A večerom k iši domy